طریقوں سے آتا ہے اپنا ایکسپیرینس یا تو ساری زندگی کرتے ہیں اور پھر کوئی امپائر کھڑی کرنا یا دوسروں کے مشاہدات اور ایکسپیرینس کے ساتھ یا دوسروں کی کتب اور کتابیں پڑھ کے یا کائنات کے کونی یونیورسل جنرل اصولوں پہ غور و فکر کر دوسرا سیرت پڑھا کریں بایوگرفی ہسٹری تاریخ انسان کو سکھاتی ہے کہ انسانوں انسانوں کے ساتھ انسانوں نے اور انسانوں کے ساتھ اللہ نے اور انسانوں کے ساتھ اس دنیا کے نے کیا کیا حیرت کی بات ہے ہم لوگ سب کچھ پڑھنے میں کہا, تاریخ نہیں بڑھتے بچوں یہ بہت ضروری ہے کہ تم کل جانو کہ کل کیا ہوا تھا تاکہ تم اس کل کو سالو کر لو جو آگے آنے والا ہے تاریخ پڑھو دیکھو کیسے لوگوں نے کم سے کم حالات کے اندر بڑے سے بڑے بڑے بڑے جن کھڑے کیے ہیں دنیا کے اندر تھرڈ من بدھا سیاسی نفسی فقت ازرا کا سیاست انداز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 Take place in your life. اگر جب تک سے was was, کہ آپ کو اپنی سیاست کو سمجھنا چاہیے آپ لوگوں کے کو کرنا شروع ہو جائے. تو انسان کا جب منہ بند ہوگا اور گور و فکر بڑھے گا اپنے اوپر اور لوگوں کے پاور بلڈ ہونا شروع ہو رہی ہے آپ میں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 ماں کیوں اتنی تیزی ہے لوگوں کے اندر جو اپنے لیے سکون تھا وہ لون